В обласному центрі продовжують ліквідовувати наслідки ракетних обстрілів 10 лютого. Як самотужки це роблять містяни. Жителі обласного центру вимагають відновити будівництво житлового будинку. Чому затримують та коли відновлюватимуть роботи. Не зміг полетіти у теплі краї. У Хмельницькому прихистили пораненого лебедя. Вікна ззаду повибивали насквозь, вже стекла повилітали з боку. Двері у хідні вибило, взагалі вирвало і вибило на криші, та вон вагонка ще висить поюбивану. Ну, ну таке, це вже не перший раз, четвертий раз. Хмельничанка Тетяна Гура розповідає про руйнування, що зазнав її будинок внаслідок масованого ракетного удару 10 лютого. Наслідки обстрілу, розповіла, ліквідовують самотужки, утеплюють вікна пінопластом і закривають плівкою. Будемо чекати перемоги, а тоді вже буде міняти вікна, бо вікна треба міняти всі. Пластик повиривало, порозривало замки. Протягнув раз, випиваєш. В одному з навчальних закладів міста демонтують пошкоджений вибуховою хвилею склопакет. Ми вже рами демонтували і далі будемо будем проводити демонтаж, виріжемо в розмір скло і будемо монтувати, що все було ціле. Інший склопакет тут закрили плівкою. Загалом, внаслідок ворожого обстрілу в цьому навчальному закладі зіпсовано 17 вікон. Більшість з них – старого зразка з дерев'яними рамами, розповів керівник закладу Василь Селізар. Там, де могли швидко усунули це все, і плівкою закрили, де могли закрили склом, але на сьогоднішній день у нас є скло. Нам за кошти, виділені міською владою, замінили вікна раніше, і ми використовуємо, зараз будемо використовувати це скло, яке з тих бувших вікон. У майбутньому, за словами Василя Селізара, в навчальному закладі планують повністю оновити вікна. Нам сказали, що будуть виділені кошти, повністю замінимо ці старі рами на нові рами, пластикові рами. Зараз ми склали акт пошкодження, надаємо відповідну дані, цінову пропозицію. Аби отримати компенсацію за пошкоджене майно, внаслідок ворожого обстрілу, спершу необхідно отримати акт обстеження. Для цього треба написати відповідну заяву на ім'я міського голови, розповів його заступник Василь Новарчук. Спеціальна комісія створена при міській раді, яку я очолюю, виконує обстеження, описує всі пошкодження, видає мешканцю. Потім мешканці можуть реєструватися в дії для того, щоб через дію вимагати відшкодування. Саму процедуру відшкодування поки що держава не узгодила». Василь Новачок говорить, яку допомогу можна отримати від міста в разі пошкодження житла. Люди, до прикладу, пошкодження отримали, які ми можемо відновити силами комунальних підприємств, замінити скло в дерев'яних рамах, якісь робити відновлення десь покрівлі шиферної. Власне, тоді з матеріального резерву Хмельницької міської ради виділяються матеріали, і силами комунальних підприємств здійснюються ті ремонти. Збитки, отримані внаслідок ворожого ракетного обстрілу в Хмельницькому, 10 лютого, за словами Василя Новачка, ще підраховують. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький. 12 січня цього року поблизу Білогірівки Луганської області загинув Дмитро Біньковський з Кам'янця-Подільського. Чоловік був розвідником, йому було 30 років. Цю інформацію повідомив Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Про час та дату поховання повідомлять додатково. Стало відомо про загибель ще одного військовослужбовця В'ячеслава Ковальчука. Воїн загинув внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Чоловік родом з села Хвощівка, 1976 року народження. Цю інформацію підтвердили у березні територіальній громаді. Прощатиметься з В'ячеславом 14 лютого. Станом на 13 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 138 тисяч 340 російських військових. Противник втратив 3283 тисячі танки та 6492 тисяч бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 2290 артилерійських систем, 465 реактивних систем, залпового вогню та 234 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 296 літаків. 2007 безпілотних літальних апаратів та 286 гелікоптерів, 5150 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн спеціальної техніки 217. За 355 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 857 крилатих ракет. Місяць – етаж, місяць, місяць – етаж. Капець. Так, капець. В місяць, Гроші втас. почали 21 з 21-го року вже 20-го Ми ну, знімаємо квартири, виплатили. Ні, ні, ні. Люди свої квартири. Пайовик Інна Слободян – одна з 18 людей, які звернулися до забудовника з вимогою відновити будівництво житлового будинку на вулиці Північній у Хмельницькому. За словами жінки, ці люди уклали договір про будівництво багатоквартирного будинку. Його розпочали зводити у Цять першому році зараз будівництво не проводиться. Вже лютий місяць 23-го на етапі стройки тільки перший поверх вистроєно. І до кінця 2021 року виплатили стопроцентово внесок, тому що кожна інфляція було збільшено ціни за квадратний метр. Як сьогодні нам представники говорили, що вони нічого не збільшують і матеріали дорожчують. Але відповідно і ціна, коли є інфляція, піднімається курс валюти, долара, відповідно і сума перераховується за невиплачені квадрати. Хоче, аби відновили будівництво та назвали період його завершення пайовик Катерина Пасічник. Жінка зачитує пункт договору, де були вказані попередні терміни. Орієнтовно в термін до кінця 4 кварталу 2022 року зобов'язується завершити роботи з будівництва квартири. То ми розраховували вже хоча б щось, хоча б коробка, що була. Ну, тобто по договору взагалі мав бути зданий вже цей будинок. Тому на даний момент, ну, немає взагалі нічого. Людей немає, тобто ми там поряд проживаємо, ні роботи не ведуться, то людей немає, то люди відпросились, поїхали в село, то ще якась причина, то немає бажаючих, тобто на будівництві немає кому працювати. Заступник директора фірми-забудовника Віктор Островський розповідає, будівництво призупинили через ковідні обмеження та воєнний стан. Обмежило співпрацю, економічні стосунки з нашими поставщиками будівельних матеріалів. Друга причина, ну, на жаль, це війна. Це брак кадрів тому що багато людей було призвано, багато людей звільнилося. Ряд уже таких супутніх проблемних питань, так само, пов'язаних із подорожчанням матеріалів, будівельних матеріалів. Віктор Островський каже, будівництво цього об'єкта відновлять після завершення іншого. Це, за його словами, планують зробити у березні. Ми виконали під ті кошти, які були зібрані, які внесли люди, самі дорогостоючні, дороговартостні будівельні роботи – це всі земляні роботи, забиття свай, монтаж підвалів, перекриття і зуміли побудувати Перший поверх Вирішили сконцентрувати всі сили і пооб'єктно добудовувати і здавати термін здачі будинку – кінець другого квартала 2024 року. Більшість людей, які прийшли, розповідає пайовик Валерій Балан, заплатили всю суму за житло. Раз, сто проценту, сто проценту, сто проценту. Пожалуйста. У мене є бумаги. Все, Зум, що. Квартир. ви хотите конкретно? Хотим, Зачем це все? Ми хотіли, що? щоб стройка є ваша, ціль, ціль, вона, щоб вона ми далі нашу квартиру. Валерій Балан говорить, повну суму за будівництво житла оплатив і він сам. Чоловік показує місце будівництва. Це об'єкт, який мав здаватися в 2022 році. Ми можемо бачити на самому на місті, який є навіть два етажа. За два роки, коли було построєно, це наш забудовник. Один етаж і то не, не повністю, а второй етаж, вже можемо бачити, це за два роки. Щодо питання будівництва багатоквартирних житлових будинків, розповідає адвокат Андрій Місяць. Якщо взагалі говорити про будівництво є кілька способів участі особи фізичної своїми грошима в будівництві багатоквартирного житлового будинку з метою отримання квартири. Це може бути через фінансову установу, це може бути, як зараз роблять, через так званий кооператив, що є не зовсім е -е, вдалим рішенням для цієї людини. Так ось це і не є не що інше, як цивільне правові зобов'язання. Якщо по договору є цивільне правові зобов'язання якоїсь юридичної особи перед людиною, вони, звичайно, мають бути виконаними. То, що там зараз військовий стан і так далі, можна говорити про звільнення в певних випадках від відповідальності, але якщо це не звільняє виконання зобов'язань? Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.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 Перше командне місце здобули хмельничани на зимовому чемпіонаті України серед дорослих із кульової стрільби вправі ГП-12. Стрільбі по рухомій мішені, швидкого і повільного бігу з гвинтівки з оптичним прицілом. Жіноча збірна області стала бронзовою призеркою змагань у цій вправі. Золото у вправі ГП-12 в особистому заліку виграв майстер спорту України міжнародного класу Денис Баблюк. Срібло взяли заслужений майстер спорту України Ігор Кізима і майстер спорту міжнародного класу Анастасія Савельєва. Розповів заслужений тренер України з кульової стрільби Петро Бардецький. У вправі ГП-11А стрільбі по рухомій мішені змішаного бігу з гвинтівки з оптичним прицілом переміг Ігор Кізима, срібло здобув Денис Баблюк. У вправі ГП-11А бронзу здобула майстер спорту України міжнародного класу Маргарита Тарканій. Загалом за нагороди чемпіонату змагалися 252 спортсмени з 15 областей України.